la Carmen Andreu Oyer. Soc estudiant de doctorat al Laboratori de Recerca Translacional en Oncologia Hepàtica. Treballo aquí a la Divabs des de setembre de 2016. Estem a l'Hospital Clínic. laboratori de recerca transnacional. llavors el principal objectiu és que la recerca que fem aquí ha de tenir un impacte en, en els pacients, un impacte en la clínica. I específicament aquí, a aquest laboratori eh, estem intentant identificar quines són les alteracions genètiques que eh, caracteritzen els, els tumors hepàtics i al mateix temps intentem buscar biomarcadors de resposta o biomarcadors que es permetin estratificar els pacients per i eh, poder donar-nos un tractament més personalitzat. Jo em dic Joan Escarrabill. Eh, formalment soc el responsable del programa d'atenció a la prolificitat. La meva formació durant 30 anys he treballat com a anemòleg en eh, malalts respiratoris crònics greus. I ara, des de fa 6 anys, quasi 6 anys, estic treballant aquí a l'Hospital Clínic amb totes aquestes coses molt centrades en l'experiència del pacient, no de la satisfacció dels pacients a l'hospital, sinó de com estan ells a l'hospital, quines necessitats no cobertes tenen i quines coses podem fer per millorar l'atenció d'aquests pacients a l'hospital. Me n'encarrego de promoure millores al voltant de l'atenció a la cronicitat i sobretot tinc la sort de treballar amb un grup de gent molt imaginativa i que té ganes de treballar en aquests camps duna manera molt concreta. Hola, bon dia. Hola, És la bon dia. Carmen? Sí. Que soc el Joan. Què tal? Encantada. Molt de gust. Igualment. Ara okay. m'ensenyaràs el, el sí, laboratori. Sí, sí. Benvingut aquí a Lady Gràcies. I t'ensenyaré què faig en, en el meu dia a dia. Molt bé. Hola, bon Hola, dia. bon dia. Gràcies a ti. Gràcies. Molt bé. Adeu. Ara passem per aquí. La Carmen no la coneixia. El laboratori havia vingut alguna vegada, però sempre, superficialment, de manera molt ràpid. Bueno, aquest, sí, aquest és el laboratori en treballo. Aquestes són les meus companys. I ara ens posarem les bates perquè anirem a, a baixar unes mostres al Biobanc i recollirem una línia celular·. Molt bé. Hola. Hola, Hola. bon dia. Què tal? Soc Soc sí, Joan. Hola. <laughs> molt bé. Vosaltres dieu per entès. Per aquí. Aquí estem, a la sala del menys 80. En aquests congeladors és on amagacem les, les mostres, perquè a una temperatura superior es fan mal bé. Aquestes mostres són preciades. Aquestes, aquestes mostres pertanyen a pacients o són cèl·lules que hem desenvolupat nosaltres i tenen donat valor. Estan de seguretat. Exacte. Ara okay. cap a baix. Passem? Sí. Eh, podria passar... Hola. Hola. Venim, venim ah. a buscar les mostres. Qui és? La Judit Peix. Vale. Perfecte. Llobret, sí. eh? Val. Perfecte. La Jovelleria. Val. Molt bé. Gràcies a mi. 83. <coughs> el, el vapor que surt... És el, el ah, totes les en el Prat de Magre. Ah, tots els perquè està una temperatura de quasi menys 200 graus. Per amagar-se'm ara a llarg termini totes les mostres que baixem aquí. Mm. Mm. Quan demaneu una mostra, de posar com una mena de coordenades... Exacte, sí. Per poder sí. recuperar... Exacte, sí. Són com unes coordenades de cada mostra. La ah. festa és correcte? Sí, perfecte. Molt sí, bé. Bueno, moltes moltes gràcies. gràcies. Però us acompanho. Molt bé. Com et deia, Joan, aquí ara el que farem serà desconserrar la línia cel·lular i posar-la amb un mèdic, és especial per a les línies cel·lulars humanes de càncer de fetge, i ja en un futur farem experiments en, in vitro amb aquestes cèl·lules. Molt bé. Val? Primer que tot ens hem de posar els guants. Ens posarem ara etanol. I quan treballem aquí amb cèl·lules ho fem sota la campana de fluxo laminar, que impedeix que eh, entre qualsevol tipus de bactèria o organisme de l'exterior i així mantenim l'esterilitat amb les nostres cèl·lules. Val, I ara ja pot seure. Joan? Jo hauré de treballar. Sí. Ara faràs... Veus ja que faré bé una? No? Clar que sí. Vinga, llavors Joan, ara poses el medi aquí dintre de, del flascó i carrega 10 mililitres. Aquí, que és escala. I ara... Aquí. I ara aquí ja tenim el que doncs, diguessis el, el menjar per a que les cèl·lules puguin créixer. Eh, va, Joan, ara el que farem serà descongelar el vial de cèl·lules que havíem anat a recollir. Ara agafes el, el vial. Cuidao, no et cremis. passes aquí. I ara el deixem aquí, com pots veure. El vany Maria. Sí, una mica el bany maria, és el bany de cultius. Bé, bueno, clar, és tècnicament, no? Sí, que el tenim a 37 graus perquè és la temperatura a la que està el cos humà i és a la temperatura a la que viuen les cèl·lules. L'he vist molt, molt proactiu, amb ganes d'aprendre i disposat a tot el que li proposava. I ara tu mateix, Joan, amb, amb aquesta pipeta. Bé, bueno, així no seria. T'ho ha de sí. ser. Tienes massa de pressa. Sí, L agafem així, per no contaminar-ho amb, amb les mans. Home, a la Carmen queda molt clar que li agrada molt el que fa, i ah, això és, les és les molt les important, les que li agrada fer-ho bé i que, a més a més, eh, a la mínima que t'equivoques amb alguna cosa, està molt pendent de tot això. Si vols, et puc mostrar un, un cultiu celular sí. allà al microscopi. Que són de la mateixa soca, de ratolins amb els que treballem. No veus que hi ha algunes que estan flotant? Sí. Aquestes són les que han mort, perquè quan sempre hi ha una aquesta, aquesta mica... Aquesta sí, Sempre hi ha una mica de mort celular i llavors, quan moren, eh, deixen d'estar ah. adherides ah. i... i o o les altres cel·lades. estan enganxades al en en cul del, sí. del flascó. Sí. No he tingut o no tenia la constatació de la complexitat que hi ha darrere de feina. Però no t'imagines la quantitat de tecles que han de tocar i la quantitat de gent que hi ha implicada per a tot això que hi funciona. Bueno, Joan, i ara per una banda tenim les cèl·lules i els animals i per altra banda una altra cosa que fem aquí a aquest laboratori és que recebim mostres de pacients i nosaltres intentem esbrinar les modificacions genètiques que fan que aquests tumors és, es, és forts. Sí. I al nostre laboratori tenim a, a la Carla. Ella ens amb, amb un permanent, quina és la, la zona que té el tumor, que és la que recollirem i d'on extraurem l'àcid nucleic. I després ho enviem també a la plataforma de baix per a que facin anàlisis genòmics. Tenim aquí la imatge digitalitzada. Ah. Tot això d'aquí seria el tumor. Exacte. Aquí se ve molt fàcil ¿no? la diferència entre el tumor i el no tumor perquè aquestes són cèl·lules que són més petites i més hipercromàtiques i l'arquitectura la de la estructura tumoral és es molt diferent de l'arquitectura la de l'ígado normal. Bé, bueno, Joan, llavors primer el que fem és que eliminem tota la zona que és no-tumor, d'acord? ¿vale? Mira, si ho veus bé, és rascar així. Jo crec que hi ha... Ja... No serveix. És aquesta miqueta de aquí, no? Sí. Si vols, passem cap al fons del laboratori, que tenim la màquina del kia Podem obrir. O sigui, vols dir que abans tot això es manual? Sí, abans de que estigués automatitzat s'havia de fer manual. I, per exemple, nosaltres aquí treballem amb un volum de mostres molt gran. Podem carregar fins 12 mostres, a, a la vegada. I aquests són els diluents que agafa de manera automàtica la màquina per poder extraure l'àcid nucleic. I ja tanquem. I, start. I ja li donem l'start. I ja comença, comença a fer-se la seva feina. Sí. I tot automàtic, no? Tot automàtic. Perfecte. Bueno, ara presentarem presentaré el doctor Llobet. Sí. Hola, Hola Josep. Estàvem aquí explicant l'estudi del col·làndio carcinoma extrapàtic, que el Robert ha estat treballant, que és la seva tesis, i ha estat treballant, què, tres anys, potser, amb això, sí, sí, sí. i hem aconseguit mobilitzar quasi 200 mostres de vuit centres de tot el món. Hem, diguéssim, descobert, entre cometes, doncs, les quatre subclasses moleculars, i sobre això eh, se'n deriven unes vies de senyalització i uns tractaments que podrien ser específics. Prendre consciència de la complexitat que hi ha darrere és útil. No? L'altra cosa que m'ha impressionat és la meva incapacitat de fer recerca perquè sou seriosos, metòdics i ordenats, no? i jo no sóc metòdic ni ordenat. O seriosi. Que... Sí. Vaja, sí. Encantat de rebre. Molt bé, gràcies per tot. Al final es podria resumir amb, amb aquest heatmap que li diem, on aquí cada columna és un pacient diferent que té el seu codi i llavors podem veure si té alguna mutació o si es classifica amb, amb algun tipus de classificació molecular que ja s'ha descrita per al càncer de fetge. La idea així, de la medicina transnacional o medicina personalitzada seria eh, poder agrupar els pacients segons les característiques moleculars que tenen i així eh, donar-los un tractament específic. Genòmic. Evitar la talla única i l'altre. Exacte. A mi m'ha interessat molt la fase final. Tot això que és tan abstracte i tan etèric com és un cultiu de cèl·lules, al final acaba amb dades Uh, fins i tot visibles d'una manera gràfica. Una mica la, la pregunta que jo faig i que em, em preocupa és dir, la teva generació, no tu personalment, sinó la teva generació, mm. uh, sou una generació molt preparada, no? Nosaltres, els grans, us compensem prou per això, és a dir, us sentiu reconeguts amb aquest esforç que feu, perquè a darrere hi ha molta feina. Jo no m'he trobat personalment amb la situació de que que no se'n valori per, per ser més petita o tal. Pense que la clau està en que eh, els, les generacions més grans poden aprendre de nosaltres i nosaltres d'ells i que és, és la clau per, a, per al futur i per anar millorant. Hola, bon dia, bon dia. Carles, com estàs? Bon dia. Bueno, avui fem un dia diferent avui, no? Sí, sí. Per resumir la meva feina, segurament podríem fer un triangle X no? En la qual, diguéssim que la base d'aquest triangle seria la informació. Però com en les malalties cròniques l'element més important és canviar els estils de vida, jo crec que ja és molt important l'educació. Però ens trobem que hi ha una tercera dimensió. Quina educació hem de fer? Quin... Quin programa educatiu hem de fer? Per poder-ho decidir, hem de conèixer l'experiència del pacient. I a la punta de tot, a la piràmide, hi ha la participació. Si el pacient participa en tot això, també serà més fàcil implementar els programes. Hauríem d'anar a una reunió del grup de treball d'informació i educació terapèutica i després tenim reunions amb pacients. Quasi que ja fem bé i marxem aviat. Vinga, doncs pues, estic preparada. Molt bé. Hola, bon dia. Avui fem una reunió del GTIT una mica diferent. Us presento a la Carmen Andreu. La Carmen Andreu és una investigadora de l'IDIVAPS. I ja et vaig explicar que el grup del GTIT és el grup d'informació i d'educació terapèutica. Fem diverses feines molt relacionades o els relacionades amb la informació que ha d'oferir l'hospital al pacient. Rebem fulls informatius de, de professionals de la casa, els discutim, veiem que el llenguatge sigui adequat. Un servei vol fer un material per un pacient i llavors el, el, estem intentant una mica posar el, el, la pauta de com ho ha de fer, vale? que és el circuit. El GTI eh, li diu que ok o no ok, vale? és típico, el típic circuit, i llavors com passa edició que és la, la part que es, es passarà de, de, de la idea inicial i del text inicial fins que sigui un text apte per a pacients. No? L'experiència la... que hi ha amb la xarxa d'hospitals promotors de salut és sempre sí. que es fan documents com pensa que poden servir per tothom, després ve la restricció que els hospitals diuen que no. Hi ha material que estarem tots d'acord que no hi ha cap problema perquè vagi al portal, doncs posem-lo, i els altres anem creant el nostre criteri eh, per decidir quan quin posem o el posem i discutim-ho. A Llavors jo no sé, si té massa sentit d'una obert segons quin material, dirigit a pacients, no a professionals, dirigit a pacients, quan mancaria el que és el contacte. Faríeu també una difusió, no? perquè jo crec, sempre penso en, en gent de, de la meva edat, no? que tu no vas específicament al portal de l'hospital, igual si és una difusió via Twitter o Instagram, no els estudiants d'aquí. Va ser interessant que era un equip molt multidisciplinar, no? hi havia una enginiera, gent de comunicació... Fermera, enfermera, un metge... Eh, sí, sí. Nosaltres ara ens hem d'anar, que tenim un grup de pacients a medicina. Bé, Podeu continuar aquí, que no, no us faran marxa. Eh? Gràcies. Gràcies. Gràcies, adéu. Adéu. adéu. adéu. adéu. adéu. adéu. Carmen, ara anem a fer una reunió amb pacients. Són pacients que tenen insulència cardíaca avançada mm -hmm. i ho fem amb un mètode que se'n diu de grups focals que serveix per identificar necessitats no cobertes d'aquests pacients. Llavors vale. es demaneu que us expliquin la seva experiència aquí a l'hospital. Sí, anem cap a la medicina? Sí, vinga. Gràcies per ser aquí. Jo em dic Joan Escarrabill i m'han demanat que una mica organitzi aquesta reunió. M'acompanya la Carmen Andreu, que és una investigadora d'aquí, de, de l'IDIBAPS, i nosaltres farem una mica de conductors de la reunió. Què li passa a vostè? Doncs pues mira, com ho feu. Vostès vol dir el que pateix la malaltia i el que el cuida, perquè les malalties cròniques són malalties de dos, eh? no d'un. És molt aprensiu. I això doncs, fa la punyeta als que ho passem, perquè jo també estic malalta, molt més anys que ell. A veure, ell ja feia quasi dos anys que jo notava que es anava inflant. Primer les cames, els peus, jo li deia el metge que acel·lera, i deia, no, un dia horetic, un dia... Però va arribar un dia, que escoltin, que estava tot ell com una bota. I vostè? Jo no puc dir més que tot bé. Però alguna cosa ens ha de criticar, perquè, si no, no aprendrem. Doncs pues de moment no puc. A mi m'han entrat sempre molt bé. No, I... què te passa? I el que em passa, pues, em passa que, que tinc un cansament enorme. Quina és la seva experiència quan van anar a urgències? Perquè ara, he estat molt content i he entrat molt bé. Ara, escolti, el que sí que he de dir és que ara he ha hagut una temporada, hi ha hagut una temporada uns tres mesos, dos o tres mesos, escolti, que hi ha hagut setmanes que he ha hagut de un parell de cops. I el temps d'espera, urgències, com el veuen? Jo de seguida me cogieron, porque estaba ya... me no, ahogaba mucho. Yo he sido... me han cogido rápido siempre, siempre D'allà a passar a la segona planta, bueno, vam estar dos dies i mig, deia, em deien, després, a la tarda, a la i després em vaig enterar que és que havien tingut un problema a la, a la planta per això no el, veien, no el havien pujat. però jo, aquí. I clar, d'estar allà a estar a l'altre lloc és, és molt diferent. La última vez que vinimos, van vimos que era una cosa muy seriosa, enseguida, o sea, sigui, no, la espera va ser mínima. Bueno, yo soy italiano y os digo que tenéis suerte. A tener las urgencia que tenéis aquí. O sea que... Sí. Existen diferentes puntos donde tenemos de mejora. Eh, a mí, personalmente, me preocupaba el que el que recibíais la información, que la entendíais y que le, y la, la pudierais asimilar. A mi creo que me ha ido muy bien, son las hojas, el fulg aquest. Porque si no te dan aquel fulg, lo apuntas en una llibreta. ¡Ay! Mira, ahí no me voy recordar. Bueno, apuntaré demá. Esas pautas, esas historias, han podido hacerlas, las han seguido haciendo para que no se produzcan desequilibrios o para evitar que se produzcan. Yo, eh, contestando lo tuyo, sí que un poquito lo de la señora, quiero decir que Creo que, se, entre comillas, se columpian un poco los pacientes porque saben que tienen alguien en casa que le sigue todo. Yo hablo también por mi padre. Tú se lo explicas muy bien, sigues, pero más que sigue él, en realidad lo sigues tú. Hauríem de fer una conversa a tots tres una mica al voltant d'aquesta història, no fins a quin punt la comunicació és important amb les relacions entre els professionals. Els investigadors molts cops ens oblidem de que darrere d'aquesta mostra no, hi han persones i... Tant de bo no ho oblideu mai. No, sí, sí, Primer que res, jo et preguntaria no, que, per què estàs aquí? Eh, doncs perquè soc pacient d'aquell mental, <laughs> perquè em van operar de càncer de pulmó de fumador en empadermit dos vegades, hi ha una reincidència i m'estic ara sota controls esperant doncs, que no es reprodueixi, que no n'hi hagi més. Penses que vas rebre tota la informació que necessitaves quan estaves aquí hospitalitzat? Sí, especialment quan hi ha una la comunicació d'una de, de detecció tumoral, és delicat, perquè evidentment és un impacte perquè ho rep el pacient, no està mai preparat per rebre notícies, ja. que el posin en perill. I en aquest sentit em vaig molt acompanyat, uh -huh. que crec que és una paraula clau. Però de vegades els mitges un dels errors que fem és fer retrets als pacients. És que t'ho has menjat massa, és que no fas exercici, és que has fumat, no? I per tant no uh -huh. has fumat. Que és correcte que el professional no t'emmascari la realitat. D'acord. això és correcte. I eh, en, en termes comunicatius em sembla que això és mm, el que cal. Però també hi ha una formalitat, eh, això es pot fer d'una manera amorosida, d'una manera acompanyadora o d'una manera mm, judici, judicativa. La manera judicativa espanta. Per mi l'important no és el que es diu moltes vegades, que també, sinó sobretot el com es diu. La comunicació només funciona per la paraula també funciona pel gest, també funciona pel somriure i també funciona pel respecte. I notes quan et sents respectat. Sí, bé, bueno, i jo que sóc investigadora no? i no tinc aquest uh -huh. tracte directe amb els pacients, vull aprofitar l'ocasió, no? Què podríem preguntar els, els investigadors als pacients? Però hi ha dos exercicis que ens sembla que hauríeu de fer. Un és el diàleg interprofessional. Una altra eina, el meu entendre, és eh, procurar conèixer els pacients. No sé quina freqüència, no sé quina intensitat però el que sí que semblaria molt perillós és la distància absoluta. Amb el ha, ha sigut molt interessant no? perquè anàvem els, els dos, tant el Toni com jo completament secs, no sabíem res l'un de l'altre i el Joan volia que jo una mica li fes preguntes, i ja que ahir el vaig fer treballar al laboratori no se m'acudeix com es podria conjugar, això, com es, podia, es podria traslladar el que fa el doctor Escarrabill directament al, al laboratori. No soc professional d'aquest sector, però m'atreveixo a dir que fa cent anys el pacient callava i el metge manava, eh, avui en dia parlem-ne. I en aquest parlemne situaria jo la feina del doctor Escarrabill. Parlem-ne. I per tant s'ha de donar veu als pacients. Entre tots dos hem après tant la Carmen com jo, que des de perspectives aparentment molt oposades és fàcil parlar, és fàcil trobar punts de contacte i és enriquidor per en dues parts el, el considerar o tenir en compte aquestes perspectives.